Jos et löydä etsimäsi artikkelia Andor tiedonhakuportaalista tai kirjaston painetuista kokoelmista, voit tilata artikkelikopion varastokirjastosta, jos artikkeli löytyy painettuna sen kokoelmista. Hae etsimäsi artikkelia Andor tiedonhakuportaalista osoitteessa tut.fi-andor tai kirjaston etusivun pikahaulla. Viitteessä kerrotaan, että TTYllä ei ole hankittu artikkelia koko tekstinä. Hae kyseistä lehteä painettuna tietokanta Tutkatista esimerkiksi sen ISSN-numerolla. Kirjaston kokoelmissa lehteä ei ole, mutta tarkista viereiseltä välilehdeltä löytyykö lehti varastokirjastosta. Siirry hakutuloksista lehden saatavuustietoihin klikkaamalla lehden nimeä. Tarkista, löytyykö juuri kyseistä vuosikertaa varastokirjaston kokoelmista. Tässä tapauksessa kyseinen vuosikerta löytyy varastokirjastosta. Artikkelikopion tilaamista varten täytyy kirjautua sisään tutkattiin. Lisää kirjastokorttisi tilisi, jos et ole sitä aiemmin tehnyt, ja kirjaudu sisään. Sivun oikeaan laitaan aktivoituu linkki Tilaa artikkelikopio. Täytä avautuvan lomakkeen lisätietoihin haluamasi artikkelin mahdollisimman tarkat tiedot, kuten nimi, vuosi, volyymi, numero, sivut ja tekijä. Voit kopioida tiedot esimerkiksi Andorista. Klikkaa Lähetä-painiketta, kun olet valmis. Saat artikkelin skannattuna PDF-tiedostona sähköpostiisi.